شيخه تلبس في اليهودي شيخه اللي بعثه تلبس في اليهودي وتكلموا على الكلام الشيخ له هيك قضايا تلبس بحيوان تلبس بانسان تلبس تلبس في كثيرين واحد حكى عن حاله قال مره من المرات هو صادق في السير وحقيقه صادق في السير وامين ونزيه وعفيف الى اخره ماشي بالطريق وهذا بده يقرب ما يصل الى الحضاره المحمدية لانه لسه بيد الشيخ والا بيكون بمحل ولا حرمه امراه من اجمل نساء العالم ومهندسه قالت له يا استاذ بريد اني معك شغلي اعوذ بالله هذا شو بده يسوي انهزم انهزم دخل بين العالم وبفكره خلاص ما شاف الا قدامه يرد تقول له اني معك شغله الي معاملة لازم تيجي لعندي على البيت ونمشي ونحكي ونتكلم واجمل امراه في العالم هذا يهرب ينهزم يتخبى بين الرجال ويشوفوا قدامه اربع خمس مرات كان حاله الى ان بعد انهزم بعد الشيخ قال له امنا عليك شيخه عم يسير هالعمل هيك شيخه عم بيصير صور صورة امراه وبيجي لتلميذه حتى يشوفوا بيشتهي بناتي العارف عنده المراه مثل حجر هكذا لا اكثر ولا اقل ما في شيء يستعمل إلا بالأمر الإلهي بغير الأمر الإلهي ما في. هناك فوضه وقال له الآن ما بنخاف عليك يا فلان وقال له قبل يخاف عليه كثير الناس من اهل الدروس نحراهن وقال أنا لا اثق والله أخاف عليكم والله أخاف عليكم من النساء مو بخاف منكم لا أنا لو لم أؤمر مرسى صلى الله عليه وسلم ما بفعل العمل أما أنتم ما عندكم استعداد اخاف على قلبكم لا تروحوا ما من خاف عن منكم لا والله من خا عم بحكي للجماعات اللي عم نربيهم نحن ها مو الاخرين الفلتانين ما انهم هدوليك اللي عم نربيهم قلنا لهم عليكم دائما مخاف عليكم لا الشيطان الخبيث تجي حرمه او امراض بحكي كلمه ولا شخط قلبه بس شحط قلبه راح جب من دون دويشات بناتي ديروا بالكم، لأزايك أنا بقول للصغار البنات والمردان لا يكون عندكم عجب، لا يكون عندكم كبر، ما تتكلموا مع الكبار، ما تتكلموا مع الرجال ما عم تتكلموا مع مخنسين لا تتكلموا مع زيد مع حمر مع أم ديروا بالكم دائما كونوا عندكم العجب عنكم، بعدين يزيل الكبر العجب هذا اللي حطيناه لغرض ما وهكذا لا أرضاكم تتنازلوا مع حد البته. ولا ابن عمكم ولا ابن ولا ولا الا كان ابوكم هذا الاب والعم والخال والاخ هدول المحارم اما الاخرين لا والله حتى المحارم اذا كانوا سائطين واطين شربين خمره لا ارضاكم تتكلموا ولا تجلسوا معهم في بيت واحدكم البتة لانه الخمر ام الخبائس دائره في راسه يا ما كثير من الناس قلنا مره واحد في مكه هذا مشهور في الولايه مشهور في الحب الإلهي ودائما عم بيعيط حال حال عم بيعيط الحال يوم الايام تيجي امرأة على مكة مغني رقاصة أو ما مغني ايه بشوفها الرجل لما بشوفه بحبه لأنه ما عرف يساعوا يساعوا في السير هذا لما وقع محبته, محبته في البؤرة على شيخه شرح الخرقة قال له تسليم أنا طلعت عن هذيك الدائرة ولا صار يعيط لا لا لازلوا ل الله لفلانة لا ظلوا لأ الله لفلانة لا لا لا لا أنا ماني قدها لفلانة فلان المغني بلغ الخبر لما بلغ الخبر ثابت ثابت ثابت هو ثاب ورجعوا وصلوا إلى الله اللي هناك هكذا الله سبحانه وتعالى بس إنسان بده يكون نزيه بده يكون أمين اسهوا تتساهلوا بناتي إياكم تتساهلوا ولو قرايبكم ولو معلمكم ولو أستاذكم ولو مين ما كان يكون البته سيدنا يوسف عليه السلام وسيدنا يوسف رسول ومعصوم وولد معصوم وحاشاك يا سيدنا زليخة حاشاك من ذلك سيدنا زاليخة كانت من الكبار من الاقوياء قولها لا ما خلصت لا هي ولا سيدنا يوسف ولا عليه ولقد همت به وهم بها لولا الرأب ابرار يعني مكتب المفسرين كلهم اذا كان في نادر حد اذا كلهم همت وهمت العادل. ولك يا منصفين. يا مؤلفين. انتم بتعتقدوا بتقولوا الرسل معصومين. كيف بتقولوا همت? ولك هم بالبطش يبطش يضرب يقتل. هي همت تبطش به. ليش? لانه هي ستة هو عندها خادم. وما في رأسه ورأسه تامره بالقضية ما بسمعنا. بيك عضايا ها بيكنا مو بالسقاطة لا حاشاكي يا ستنة زليخة حاشاكي ده ذلك كان ما اخده لو كان فيها شيء لكن صورتها نعم صورتها صورة صحيحة سيدنا يوسف علي عليه السلام يهرب مثل الشخص قلت لكم عليه يهرب ينزل يهرب ينزل بعدها ما هو بامكانه رفعة ايده بده تضربه ليش ما وافق على شيء من هي ايش بده بدي يدخل معها على الغرفة على الخلوة تحكي معه وتكلم معه وتفش قهرة فش قلبة هيك على زعمة وفهمان هيك ولكن هو تجلي جمالي بومة محمد صلى الله عليه وسلم تجلي جلالي بكسر الطهر مرقها على،, على بعد هذا لا ما كان هيك المقصد لما فهمت ما في فائدة يقول له انا نبي رسول ابن رسول ابن رسول كل الانبياء ما بعد اقعد معك احكي معك هذا الكلام راحت ايدها بدها تضربه ولا ادهمت ان تضربه اي ان تبطش به لما شاف الصحيحه هم ان يضُك لو لولا قال له الله ايش تسوي يا يوسف قال له يا ربي امتى بتضربني انا رجل هي امرأة قال له هي ما عندها الان لك ايش قال له نزل إذا ما انهزمت من قدامه ما عنده عقل أبداً، وهذا صحيح. الحب والعقل لا يجتمعان، والبغض والعقل لا يجتمعان مطلقاً أبداً أبداً. لما هرب وين بده يطير؟ بدها تجيبه لو كان طار في طيارة. هو هو لحته مثل ايش؟ عويصه. دقت فيه وقوة رجده وقرد سحبه طلع إيده بإيده إن شاء كانوا كان وصل باب الدار ولا عم بفتحها الإيش؟ العزيز. عم تعبى بدها زوجه هتطلع شافوته وراسه وشعره منكوت وخلطتها صفراء يا شو شنصيره طلع على الحاله هذه هي مارس الكلام مو سيدنا يوسف سيدنا يوسف حي الكامل مجلبب بالحياه بناتي دائما حدوق عادي الكامل مجلبب بالحياه موقع ما بتكلم الا ضمن ادب خاص قالت ما بالو ايه ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يجزا او عذاب اليم. انت اذا اضطر قال هي راودتني عن نفسي هي اللي طلبت مو انا طلبت اني ادخل عندها معها على البيت. لما نطلع وشاف بهي القضيه مو اول وحده القران مسكن بالالف وحده وحده. إذا كان بدنا 1000 مجلد، أي ما بيمكن أبداً. لكن عنده علم العزيز إنه سيدنا يوسف نزيه. وعنده علم زوجته حبيبته لسيدنا يوسف عليه السلام. ولكن هو مطمئن كل الاطمئنان لا يمكن يصير شيء يعني أبداً لما يعلم من نزاهة سيدنا يوسف، لأنه ما بيعرف نبوة رسالة ما فهم كافر، كفار ما فهم. حتى في قيل بعد أسلم هو الزوج العزيز. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء الا ان يجن او عذاب عليه قال هي رودتني عن نفسي لمن قال هي رودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها. ان كان قميصه قد من من قبل فصدقت وهم الكاذبين وان كان قميص قد من دبر فكذبت وهم فلما راى قميصه قد من قال انهم كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا يعني لا تفضحنا الله لا يفضحك استرنا قضيه مشت تراحل لانه هذا العزيز اذا سمع انه مرته بتحب الغلام زادت صفو بعض النساء وصار قالت القوافي الى يومنا هذا ما بتخلص قالت سيدنا يوسف عليه السلام لانه فيها ما فيها يعني فيها صورته مو حقيقتها حاشا لله حاشا لله من سينس او ست زريقه حاجه لكن صورته نعم صورته صورة مخالفه سيدنا ادم عليه السلام لما الحق منعه عن اكل الشجره واكلها كمان بالصوره، ما اكلها مشان يخالف الله، حاشاك يا سيدنا ادم، حاشاك يا كامل، يا اكمل كاملين تاكل كونك تخالف الله، ما هو بامكاننا نخالف الله بشيء من الاشياء البتة، ما هو بالامكان ولو بالطاقة ابدا، لكن اعتمد على بعض الاشياء انه الشيطان قاسمهما، له لأنه حواء انه اذا اكلتوا من هالشجرة بتبقوا خالدين عند الله. اوه هي شيء كويس كثير عالي العال. مع هذا سيدنا ادم اللي هو فطرة خالص. قال مرة رايته عليه الصلاة والسلام يا اظم منام وجدت فطرة تامة كاملة من كل الوجود، كان عم كل الفطرة تام ما اجمله وما احسن مع هذا ما رضي اول امر. قال الله لسيدنا حواء. اي مو الله نهانا يا قاعد بيمكن يكذب؟ إن الشيطان إيه بيمكن على عزازيل اسمه بيمكن يكذب؟ يعني بيمكن يحلفها مين كمان كذب؟ هذا نحن كنا والله بنتي كنا على الفطرة إنه أنا ما بعتقد واحد بعرف مين كذب؟ بعرف واحد من رفقاتي كان من الطلاب قال يا شيخ محمد شلون بتصدقني مو بتعرفني كذاب؟ قلت له بقول لك إن شاء الله ما كذبت في هي يعني ما نقدر ما يتدخل بسكنها منعرف كيف ايه الوجود كذب لكن واحد بيكذب شو بيكذب هذا امر صعب جدا قلني من لسانه انا من قلبي طلعت وجهه ويوتشو حي قال لياش محمد مو بتعرف قدام شو انت صدقني ترى والله ما اعرف ايش بعد ما كنت اظن ولا كنت اعتقد ان في حدا في الوجود بيكذب عن قصود ما كنت اعرفها معروف في الوجود في شيء لكن واحد ايه يعني ما تجي ما تجي عمتي ما تجي عمتنا الى إيه هيك سيدنا ادم عليه السلام لمن قالت له إيه يعني ايه معقول هيك كذب هيك واحد مربى صار له آلاف سنه طاووس الملائكه عم بعلمه الاداب والاخلاق ايه معقول كذب؟ يا رب دخلت في مو فطرة دخلت الفطرة اكل مو على نيتي خالف الله حاشاك يا سيدنا ادم اكل والا بدت السوءات يعني العوره كشفت عورته عورته عورت. يا لطيف يا لطيف الله لا يفرجيها يا مخلوق يا ساتر يا فرقدوا اثنيناتهم فاتفق ايا يعصفان عليهم من وراء الشجره وراء التين وراء الكبار هيك وستروا ولحقوا وستروا حالهم الى قال لما فعلت هذا لسيدنا ادم ما قال له اغاني ابليس حرف يمين لا حاشاه اعلى فهم الذنب وقع الذنب الظاهر وقع قال له عصيت اني عصيت اتوب اليك استغفر اليك فبكى وانكسر وانزل ورجع الى الله فالحق علم قلبه الصادق قبل توبته واجعله خليفة في الارض هيك بتكون تساوي رجعوا لابوكم اذا جاءت إليكم تنجحوا والله ما في غير الرجوع الى الله بناتي قاعدة عند اهل الله كل خائن خائف اي قاعدة مضطردة بس كان واحد خائن يصير عنده خوف اما هو خائن مين مخاف مين في الوجود خوفه اساساً ما عنده استعداد يعمل مخالفة شو يعمل مخالفة ومشاهد واموره كلها بيد الله سمعه وبصره اذا الحق عما يمدنا بالبصر وبالسمع وبالعقل وبالكله اذا قطع المدد عن بصرنا ما مشوه أمسجي عندي ضابط عراقي عينين فتحه لك ما مشوه. اذا قطع بعتلي لي واحد تاني مكتوب كمان ايه من منسمه اصر له ده عشر سنين ما بسمع قطع لانه الحقبول كلنا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اذا ما مد السماء ما بسمع اذا ما مد البصر ما بيبصر اذا ما مد العقل بجن بروع اذا ما مد الايد بتنفلج اذا ما مد الايد بتنفلج اذا ما مدوا كله بيموت هذا امورنا كلها بيد الله ونحن الحق سمانا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ما في غيره غني محمود ابدا في كثير اغنياء لكن بخلاء دول ما الغني الحميد هو بدور عنده مال مثلا بده يعطيه بدور على اهله مو حدث هو بدور بنفسه هي بدي حنطة هي بدي سوق هي بدي مصاري هي بدي اجد بيت هي بدي حدوة هو بدور بنفسه بذاته هذا الغني الحميد المحمود مثل الله سبحانه وتعالى ان طلبنا وما طلبنا بيعطينا لو فرضنا من له لا الله ما بدنا منك شيء ولا احنا بحاجتك ونحن اغلى منك وسبوه بقول لك ايه عبدي انا رب وانت عبد رب. الان انت لابد اذا ما عطيتك بتموت وعمرك ما خلص لكن غدا يوم القيامه يوم المحاسبه بسالك اسمه يوم الفصل بسالك ليش حكيت معي هالكلام؟ الا اذا اذا من الله عبد التوابين لأن لا نفهموا الله حكيتنا يعني بحقد الله ما عين منا النعم الكبار نحن مش نحقد الله ما بحقد ابدا اذا واحد ازانا بنقعد عليه بدنا بدنا لا لا لا الله مو ان الله ستير ويحب الستر مو بس هو ستير ستير وامرنا بالستر بناتي تاتفهموا ربكم اللي عمال تعبدوه والله العباده ان مو ايش بده يصل اليه من وفقكم كان رجل من بني اسرائيل عاز 600 سنة الحق كان في جزيرة في جوا البحر انبع له نبع ماء حلو ونبت له شجرة رمان كل يوم طالع له رمانة وهالماء يشرب وتوضى منه ولا مرض ولا جراسه ولا ايده ولا صابه شيء من شيء ابدا بخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول لهم دخلوا عبدي الى الجنة بفضلي ولا يا ربي بعملي قال له تعال جلس اجلس قال له من عاده من ستين سبعين مئة ميت سنه مئتين سنه انت حيستك 600 وسان البحر ماء مالح أن بعت ماء حلو وسان الشجره السمره بتسوي بالسنه مره انت كل يوم بتسوي لك رمان وسان الإنسان وقع بمرض وجع راس وجع ايد اجر ان ستمية سنة مو صغير ما يوم يمرض وساند كل قضية من وفق قال له أنت مين وهالسمع وهالبصر والقوات كلها حتى كله أنت أنت قال خذوه إلى جهنم أخذوه قال يا رب يا رب دخلني بفضلك يا رب يا ربي أنا كله بفضلك قال ردوه وأدخلوه الجنة نعم العبد كان فاتحة وعش صُدُورَ قوم المقبلين <سؤال> والميزة ومن يشهدون الدين الذي خلح نفور الدين والذين وظهود رسوله وظهود رسوله خلوة للذين هادوا القلوب